الجنده حمله الجندجان قلب الميدان الثوره كان اركع وشيل سلم وديل ولع فتيل الصفقه جاي عبي وشيل الصفقه نيه غول وسقع ستيم وشقه ويكا سمع نجمه تلمع كله خان كله خان حياتي سوده في المنام الاصل بان الاصل بان نقطه سوده ومش هانام زار مفيش فصل الكل طار مفرق مطار الغر ساره فيش حصار انا هبقى نجم انا هبقى ضايل النجوم صياد نسور صياد نسور صياد نسور صياد نسور الكل اصبح فان, فان سايق مجالكوا بيلجام في يوم وليلة فنان جوز الحريم دول كام فاتح دفاعك بستان حلقتي بكره في السيره كلب بعده في جزيره هلوش الكل سيرة هسوق مجالكو بالهصله هصلة. مش مهتم بيك اصلا أصلة. هسوق جيشكو انا فيطار اسمع تراكك ينزل فشد الفيشة بالراوتار اسفلت اخرس وطوم، سايق حريمكم تبلح تبلع حماصه وتقطم الجنده حمله الجندة جان قلب الميدان الثوره كان ارجع وشيل سلم وديل ولع فتيل الصفقه جاي عبي وشيل اصطفى نيه اغل وسقع ستيم وشمع ويك اسمع نجمك المع كله خان. خان حياتي سودي في المنام حياتي سودا في المنام الاصل بان الاصل بان نقطه سوده ومش هنام كل طار فرقنا طار المر زار مفيش فصال انا هبقى نجم انا هبقى طاير النجوم صياد بصور صياد نسور شغله زيطه ايطه كله عدها بمختار صدق مكاني في البلد سلطان شفت الكلاب وساخت في اختها فركش الجوازة مش هناسب اي حد فان السن ده فاكس قارح كله بيقلد خبتها خلي العيال بس كلكم جايبين سيرتها شرف مجالكو تمن قاطع لسانكو اربن شلت البيادة بس مكان البطانة هلدن